بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بادشاہ تو وقت ہوتا ہے باقی سب تو یوں ہی غرور کرتے خوبصورت زندگی کا راز دعا کیجیے دعا دیجیے دعا لیجیے ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے اخلاق اور ظرف کا امتحان تعلق کے خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی زہر دکانوں پر نقلی اور زبانوں پر اصلی ملتا ہے چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہے لکھنے والا اپنی کیفیت جب کہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ان لوگوں سے محتاط رہو رباتوں میں اٹھاس اور دل میں سہر رکھتے ہیں بدلتی ہوئی چیزیں جی بدلے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں انسان کو نہ بھی گرائے تو اکیلا ضرور کر دیتی ہے افر کے بعد سب سے بڑا گنا دل دکھانا ہے چاہے وہ مل کا ہو جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں لال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے زندگی میں ملتا تو بہت کچھ ہے بس ہم حساب اس کا رکھتے ہیں جو نہ مل سکا ہو جب دل ٹوٹتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کوئی بات نہیں تمہیں اس سے بھی کوئی اچھا ملے گا اور کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ ضرورت اچھے کی نہیں ہوتی اس کی ہوتی ہے جس سے محبت ہو جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو مشکلوں کا وزن